Це будинок по вулиці Івана Франка, 43. Тут через вибух побутового газу був зруйнований другий та пошкоджений перший під'їзди. Загалом зіпсовані близько 10 квартир у помешканнях інших під'їздів та у навколишніх будинках вибило скло у вікнах. Про це розповіли тамтешні жителі. Усишалі взрив якийсь то хлопок в квартирі. У нас Куча Всі спали. Це було четверта година ранку. Можливо. Почули хлопок. В квартирі у нас купа диму та сморід газу чи пило. Ми не могли зрозуміти. Дитина спала в іншій кімнаті, а ми з дружиною у сусідній. Все попадало. І шафа купе, і у дитини заблокувалися двері. Ми не могли дістати дитину. Мені довелося ламати двері у дитячу кімнату, аби дістати дитину. Він у чому був одягнений зверху, надягли йому куртку і одразу вибігли на вулицю. А я думаю, Боже, і у мене сразу окно 3 Як бахнуло, у мене одразу вікно луснуло. Я ж не спала, всі машини почали сигналити. Тут багато машин. У мене у спальні дитина. Я кажу: "Димочко, як ти?" Каже: "Бабусю, мене аж підкинуло". Кажу: "Напевно, бомба вибухнула або машину підірвали". Вдягнулася, вийшла у двір, а з будинку люди почали вибігати всі. За 10 хвилин на місце події виїхало 40 рятувальників та 7 одиниць техніки. Працювали поліцейські, 4 карети відкої допомоги, а також комунальні служби. Поки угроза обвалу существует, поэтому мы сейчас делаем всё для того Поки загроза обвалу весною, тому ми зараз робимо все можливе, аби закріпити несучі балки з другого на третій поверх, аби надалі проводити пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники евакуювали 24 мешканців будинку. Під завалами знайшли тіло 76-річної жінки. Ще двох травмованих жінок, 35 та 55 років, шпиталізували відповідно до 5 та 6 міських лікарень, молодша у важкому стані, сказав журналістам Суспільного завідувач опікового відділення 5 лікарні Андрій Сєх. Достало на вкрай важку пацієнтку з «Подія, яка сталася у нас в Запоріжжі, вибух газоповітряної суміші у житловому будинку, доставлена в нашу лікарню в крайважкому стані, наразі діагностовано опік полум'ям 2 а 2 без ступеню до 90% поверхні тіла, крім того перелом правої гомілки, лівого плеча, а також перелом тазу, одразу… Хвора була направлена до операційної, де бригада травматологів провела оперативні втручання, проведена металлоостеосинтез, встановлені апарати фіксації на праву гамілку, ліве плече і таз. Далі була госпіталізована до блоку інтенсивної терапії відділення термічної травми». Біля будинку розгорнули намет, де цілодобово працюють пункти обігріву, оперативний штаб, два психологи, шість родин, де є неповнолітні діти, переселили до одного з гуртожитків міста. Інші жителі з руйнованих квартир тимчасово проживатимуть у родичів, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. До будинку де стався вибух, приходять містяни, аби допомогти людям. Я і, ну, деякі люди, які хотіли б непосреденно, хочемо безпосередньо допомогти родинам, які постраждали стали від такої біди, тому що ніхто не застрахований, і наш внесок, хоча й не такий великий, але нашу душу заспокоїть. За даним фактом, слідчим управлінням Нацполіції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 270 Кримінального кодексу України – порушення вимог пожежної або техногенної безпеки. Постраждалим виплатять компенсацію з міського бюджету – близько 28 тисяч гривень кожній родині, озвучили на оперативній нараді посадовці. Ольга Ларіонова, Герман Дубінін, Олег Стригунов, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.